Где это было? Titkos kis bűnökkel, északkal a testek Mint ebé is a gazdája, pórát közled és Mint a scarabelluszba garantó Oh okay. Tényk vagy értelem Hünnből és sárból És ezermi fájból Én szár nefemlőheznek majd Vérből és lából Te támadsz, én véden Jegyük a fred szászol Szászol és szászol Szászol és szászol Szászol és szászol Szászol és szászol Szászol és szászol Szászol és szászol Szászol és szászol Szászol és szászol Szászol és szászol Nekem te Egy másnak teremve Boldom boldol